حصر كميه الخرسانه اللي موجوده في السلم السلام عليكم ازيك يا باشمهندس حصر خرسانه السلم ازاي انا اللي بقى محصبه بقى في كميه الخرسانه اللي موجوده جوه السلم ده وازاي اصلا السلم بتحصل في الخرصة نقطة. ده السلم معي. مبدئياً كده السلم بتقسم ثلاث حاجات معي. عشان ما انتوشش من بعض تعال ايه نوضحهم واحدة واحدة. وبعد كده هسيب لك الفورمة بتاعت الاكسيل دي معك عشان لو انت برضو احتاج تهسبها لك لو انت احتاج الفورمة دي تشتغل ايه. او ممكن انت برضو ايه تعمل الفورمة اللي انت محتاجها. بص بس يا باشمهندس مبدئيا كده احنا هنقسم السلم لكذا حاجه ثواني ماشي السلم ودي البسطة. واللي تحت السلم الجزء ده بيسموه يبقى الشحط. ده بيسموه الشحط. تمام? ده اسمه الشحط. طيب ده بيتحصر ازاي يا باشمهندس عندك نايمه هذا قايمه ادي النايمة. وادي القايمه بحساب ايه? مثلث نص القاعدة في ارتفاع. هو اللي هو القايمه 15 سنتي والنايمه اللي هي اللي هي العرض وطول الأعلى يعني هتيجي مثلا ديت نص، تعال هنا عشان اكون الاكسل، ديت سلم نص الطول، طول الأعداد طول في الارتفاع، طول. انت عندك مثلا دي فور افترض انا عندي 24 سلم، 24 سلمه نص اللي هو اللي احنا قلنا عليه نص اللي هو ضرب وطول القاعده اللي هي الـ الـ النايمه 28 والارتفاع اللي هو القايمه 15 فتبقى عندك وعشرين في نصف و 28 في 15 طلع معاك رقم هتضربه في ايه؟ في عرض عرض السلمه اللي هي متر ستين العرض اللي هو ده ده العرض ده ده عرض السلمه يبقى انا كده جبت ايه حص كميه الخرسانه في المثلث ده طيب تعالى نرجع الشاحط اللي هو الجزء اللي تحتها الشحن ده هيبقى عبارة عن إيه؟ عن مستطيل، مساحة المستطيل يا باشمهندس، أو حجم المستطيل الطول في العرض في ارتفاع الأدفان هو السمك، سمكها عموماً بـ 20 سم، يعني السمك ده, ده إيه؟ من مسافة من هنا هنا دي بتبقى 20 سم في الغالب يعني، طيب، فأنا عندي 20. العدد بتاعها واحد طولها اللي هو ده الطول من هنا لهنا ده الطول طول السلمه ده الطول العرض اللي هو عرض السلمه لسه عامله من شويه ده العرض ده, ده العرض السمك اللي احنا اتكلمنا عليه معاك الكميه طيب تعالى على البسطه البسطه برضو طول في ارتفاع السمك حجمها الطول ده في الأرض ده السمك، وكم واحدة عندك؟ واحد قد بسطة ولا اثنين، تيجي هنا مثلا بسطة عندك اتنين. وطول السلة مترو عشرة في مترو عشرة، والسمك بتاعها يبقى عشرين، حسب سمكها السيف الغالب بتبقى عشرين، بعد كده بتجمع تلات أرقام مع بعض تطلع معاك كمية خرسانة السلم مثلا اتنين اثنين اتنين, اه اتنين بوينت ستة واربعين متر، يعني اثنين متر ونص خرسانة. كده احنا كملنا سلسله سلسلة الخرسانات معانا هتلاقي هتلاقي بقى اللي الاشياء التي اللي قبل يكون الاواعد الكثير والعمود والسقف موجودين في ان